– Доброго дня! – Добрий день! Ірина Степанівна, ви вчора ж прививалися, так? – Так. – Ну. – Я хотіла запитатися, як ви себе почуваєте? – Слава Богу! – Слава Можна я вам температуру помірюю? – Слава помірю? Богу! На ногах убрала себе, поснідала, усе нормально. – Ручка вас не болить? Ні, температури не мали. Ні. Добре. Мешканку геріатричного пансіонату Ірину Курову щепили вчора. Жінка каже, побічних реакцій у неї не було. На ковід розповідає, не хворіла. Нічого, слава Богу? Де? Не тривожить Психологиня Мар'яна Поріг розповідає, Ірина Курова – найстарша жителька геріатричного пансіонату. Загалом, каже психологиня, тут мешкають 150 людей. Завчора провакцинували 60 осіб. Температури немає, є легка біль в руці, а в загальному всі все добре. Провакцинували також 79-річну Марію Вітів. Вона живе в одній кімнаті з Іриною Куровою. Ковідом, каже, теж не хворіла. Почиваюся добре. Не боліло, ні. У геріатричному будинку планують імунізувати 146 жителів і 36 працівників, розповів директор пансіонату Степан Глушок. Доктор медичних наук Василь Копча розповів, як у людей старшого віку виробляється імунітет до ковіду після вакцинації. Якщо щепити, то, звичайно, таких людей, людей старших, для синтезу, для вироблення імунітету буде потрібно набагато довше часу, і цей імунітет буде однозначно менш напруженіший, менш тривалий і менш дійовий, ніж у людини молодої. Епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Павничев каже, літні люди важче переносять хворобу, тому вакцинувати їх потрібно. Група 80 років – це, по-перше, таких людей небагато відносно у відсотковому виразі в структурі населення, а по-друге, як правило, ці люди мають цілу низку супутньої патології. Потребтання за віком вони відносяться до групи вікового ризику. Звичайно, їх щеплювати потрібно. Водана Сарабун, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопільщина.